De fleste forbinder guldrødder med en tydelig orange farve, selvom der også findes masser af andre varianter i andre farver. Den orange farve kommer fra et molekyle, der hedder der udover at findes i guldrødder også findes i f.eks. søde kartofler, mangler og græskar. Tilsættes betakautæn som et farvestof, kendes det som E160A. Betakautæn ekstraheres i dette forsøg, og mængden bestemmes ved hjælp af spektrofotometri. Beta-carotene er et mellemstort molekyle, der indeholder et konjugeret system, som er årsagen til farven. beta er derudover et provitamin, altså et stof, der omdannes til et vitamin, når det kommer ind i kroppen. Dette sker ved at beta-carotene spaltes og oxideres til retinal i en reaktion med dioxygen, som enzymet beta-carotene 15,15-dioxygenase katalyserer. For denne reaktion er det særlig vigtigt, at enzymet indeholder en jern 2-ion, som her ses som en lys-orange atom i midten af hver af de to monomerer, hvor den er omgivet af nogle ligander. Derefter reduceres retinal, som er et aldehyd, til retinol, som er en alkohol. Retinol er også det stof, som er kendt som vitamin A1. Forsøget startes med, at man afvejer en mængde af reven gullerød og noterer denne masse. Den revne guldrød overføres så til en kolbe, hvor beta-cautinen skal extraheres fra ved at koge gulderrøden sammen med omkring 50 ml etanol. Kolben fastgøres derefter til et svalerør, for at forhindre, at det meste etanolen fordamper. Alternativt kan man putte et lille urglas eller et lille deal på som lov, mens svalerøret er klart det mest effektive. Man kan også putte kogsten i kolben, men de stykker, der ligger af guldrødder sørger selv for, at der er cirkulation i kolben, sådan er det ikke koger. Når blandingen har kogt i godt 10 minutter, kan man slukke for varmekappen, og kolben kan afmonteres. Det er tydeligt at se, at der er blevet ekstraheret noget beta-karoten til etanolen, da den er blevet helt gul. Men gullerøden ser også stadig ud til at have en farve. En konisk kolbe afvejes her efter, og etanolen filtreres over i den. Al gulderåden puttes så tilbage i den rundbundede kolbe, hvor det meste i mit tilfælde alligevel i forvejen var. Og ekstraktionen kan derefter gentages ved at der tilsættes nye 50 ml etanol. Efter anden ekstraktion er etanolen mindre gul end ved den første ekstraktion, men gulderåden ser nu ud til at have mistet dens farve helt. Opløsningen filtreres nu over i den samme kolbe som etanolen fra den første ekstraktion. Det er dog denne gang vigtigt at få alt stoffet med, da jeg ikke har tænkt mig at lave yderligere ekstraktioner. Og til slut vejes kolben med ekstraktet af etanolen, og massen noteres, så man kan udregne præcis hvor meget etanol der er i kolben. I den anden del af forsøget skal koncentrationen af beta-karoten bestemmes ved hjælp af spektrofotometri, og til dette skal man bruge et spektrofotometer. For at bestemme koncentrationen i prøven skal man bruge noget data for kendte opløsningers koncentration og absorbans så den er ekstensionskoefficienten for betakautænen kan bestemmes. Det kan man i nogle tilfælde godt lave selv, men jeg har her optaget dataen inden, da rent betakautænen er både dyrt og også rimelig ustabilt. Når man skal bruge spektrofotometer, placerer man sin opløsning i en kuvette, som typisk er 1 cm bred. Kuvetten har en matte side og en blank side, og det er vigtigt, at man kun holder på den matte side, og man pudser den blanke side, inden man laver målinger, for ikke at få nogle fejlkilder. Første måling, man laver, vil typisk være på opløsningsmidlet, man bruger. Det er derfor, at kalibrere spektrofotometret, så den her absorptionen, som opløsningsmidlet måtte have, kan sorteres fra. For etanol er det tydeligvis ikke særlig meget, da etanol er farveløst. Derefter kan man optage et fuldt spektrum og se, at beta karotenen har en maksimal absorption ved 453 nm. Hvorfor det også er her, at vi vil lave mere præcise målinger. Man kan også se, at farven, der absorberes af beta-karoten er blåviolet, hvilket passer meget godt med, at beta-karotene i sig selv er gul-orange når vi kigger på det. Man laver herefter måling af absorbansen af vores prøve kun ved de 460 nm. Man foretager 10 målinger og tager efter gennemsnittet af dem, for at få et mere præcist resultat. Ud fra dette kan man så bestemme mængden af beta i gulderøden og sammenligne den med tabelværdier. Man skal her være opmærksom på, at mængden af naturstoffer i et fødevare, som f.eks. eksempel karoten kan variere ganske meget, så der kan være ret stor variation på f.eks. sort eller de klimatiske forhold, som Gulerøden er vokset i. Man kan til sidst sammenligne resterne fra den ekstraherede guldrød med noget frisk guldrød, og man kan tydeligt se farveforskellen. Jeg kunne dog jo ikke lade være med at tænke over, at den ekstraherede guldrød stadig ser en lille smule gul ud, og man nok godt kunne have fået mere beta ud af den ved at lave en tredje ekstraktion. Som et lille boneforsøg kan man også teste, at farven i beta rent faktisk kommer fra et konjugeret system af dobbeltbindinger. Det, det kan gøre ved at tilsætte brumvand til opløsningen. Her kan man se, at farven hurtigt forsvinder, fordi det konjugerede system ødelægges af de brum, som findes i brumvand. Og det var, hvad jeg havde at vise i det her forsøg. Man kan se både flere teoretiske videoer og forsøgsvideoer inde på kanalen og inde på hjemmesiden.